будівлі школи села Дружне Красилівської громади є підвальне приміщення, куди в разі надзвичайної ситуації можна привезти дітей. Директорка Валентина Григорук розповідає, в школі першого-другого ступенів навчається 82 учні. Школярі початкових класів виходитимуть через центральний вхід восьмого класу, що знаходиться на першому поверсі, через спортзал, середня школа через два виходи з другого поверху. Завідуюча господарством Людмила Полянчук розповідає, поки педагоги збиратимуть дітей, Відчинятиме підвальне приміщення. Підвал площею 500 квадратних метрів зараз використовується в господарських цілях, але в разі потреби воно може бути як укриття. За вісім годин техпрацівники зможуть знести сюди всі необхідні речі. Тут будуть знаходитися діти, стільці для них, теплий одяг, який вони будуть мати при собі, і. Думаю, маємо придбати біотуалети. Заступниця директора Галина Стецюк каже, діти, які навчаються в школі – місцеві. Батьки зможуть прибути за ними в короткі терміни. Я думаю, що в межах 20-30 хвилин батьки зможуть встигнути забрати дітей. Ну, максимум година, тому що, можливо, там десь віддалені вулиці є. Якщо ж батьки не зможуть забрати дітей відразу, працівники школи будуть знаходитися з ними в підвалі, скільки потрібно, каже заступниця. Начальниця міського відділу освіти, науки, молоді та спорту Олена Заїка говорить, чотири навчальні заклади Красилова мають протирадіаційні укриття. Ух чотирьох сільських закладах загальної середньої освіти, які розташовані у сільській місцевості і збудовані за типовими проектами, є приміщення підвальні приміщення, які не використовуються, не є приміщеннями постійного використання для захисту. В Олешинській гімназії що у Хмельницькій громаді навчається 165 учнів, розповідає її директорка Анжела Кононюк. Будівля 1993 року не має підвального приміщення. Учениця четвертого класу Домініка показує евакуаційний вихід, куди буде виходити її клас у разі виникнення надзвичайної ситуації. Аварійний вихід знаходиться прямо по коридорі мої рідні, ну, наприклад, Бабуся може за мною прийти через хвилини 10-15. Учениця восьмого класу Софія показує один із виходів другого – поверху, яким виходять учні старших класів. Маємо спокійно вийти з класу, взяти всі найпотрібніші речі і вийти через ось цей вхід. А батьки там приїдуть за 5-10 хвилин і зможуть забрати мене або людей, за якими не можуть моїх друзів, за якими не можуть приїхати батьки. Заступник директора з господарської частини Віктор Дідух розповідає, школа має п'ять евакуаційних виходів. Три на першому поверсі, через які виходитимуть 69 учнів початкових класів, і два на другому, звідки виходитимуть 96 учнів середніх класів. Покинути приміщення всі учні та працівники мають за дві хвилини. Директорка Анжела Кононюк говорить, дітей виводитимуть класні керівники на майданчики на території школи і будуть зв'язуватися з батьками, які зможуть забрати дітей за 10-15 хвилин. Якщо обстріли, то ми також проговорювали алгоритм. Діти знають, що потрібно в такому випадку закривати вікна чісно, двері, закривати жалюзі, в нас майже в кожному класі вони є, і знаходити в класі небезпечне місце, де не достануть обстріли. Вони знають, що потрібно лягти на підлогу. Директорка каже, попри надзвичайну ситуацію, педагоги намагатимуться всіх дітей передати рідним і тримати з ними зв'язок. Жителька Олешинського округу Тетяна Гаврилюк має трьох онуків. Каже, перш за все забиратиме їх зі школи. А їх куди будуть дитювати? Не знаю навіть, кудись ховати дітей. Діти маленькі теж не підуть воювати а сама підвоювати. Ми намагалися дізнатися в обласному департаменті освіти, науки, молоді та спорту про спеціалізовані укриття та приміщення, які можна під них адаптувати в школах Хмельниччини. Але телефон директорки департаменту не відповідає. Діана Колесник, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.